Світло у темряві демонструють втретє. Щоразу акторський склад змінювався, кожен вносив щось своє. Сюжет доповнювався епізодами, каже авторка сценарію Маріана Смбатян. Вона зіграла головну героїню – Діану, яка додала багато особистих рис. «По-перше, я, По я теж людина з інвалідністю. Я теж працюю, як і вона, намагаюся зробити все найкраще для близьких, як і моя героїня. І, звичайно, в мене теж бувають важкі моменти, коли пускаються руки і хочеться, щоб поруч була близька людина, яка зрозуміє, допоможе та підтримає». Такою близькою людиною для головної героїні стає найнятий нею для допомоги у господарстві помічник Кирило. Їхні стосунки розвиваються від сварки під час першої зустрічі до дружби, а згодом — кохання. Він схожий на мене готовністю піти на будь-які кроки, якщо це потрібно. Через цей коронавірус, через ці локдауни ми майже рік пробули на репетиціях, тобто тобто ми вже відкатали всю програму От ну, как, від і до серед сюжетних ліній також стосунки головної героїні з рідною сестрою, теми пияцтва, наркоманії, побутового насильства. А головне особливості життя людей з інвалідністю. Привіт, я даля я ліва тобто «Я вже вдруге на цьому спектаклі. Я просто в захваті що це спектакль, він дійсно нереальний, він піднімає ці проблеми, які є у людей з обмеженими можливостями, і мене емоції просто мене переповнюють. В цьому спектаклі, я у цьому спектаклі прекрасному трупи рівні можливості бере участь мій близький друг Сашко Коса. Ми навчалися в одній школі-інтернаті і досі дружимо. Він грав героя Костю. Гроші від вистави «Світло у Темряві» інклюзивний театр рівні можливості передасть для допомоги у лікуванні 10-річному Микиті Кудровському, як під час минулої вистави підтримали 11-річного Руслана. «Ми заробили 11 тисяч». «Ми тоді зібрали 11 тисяч і виконали мрію 11-річного хлопчика, який завдяки цьому зміг поїхати на море. Вперше в своєму житті побачити море. Зараз він там. Микита йому 10 років, у нього дуже важка хвороба. На кінцівках у нього виростають такі нарости, де формують кістки. Це дуже боляче і дуже важко йому. Лікаєць конструюрування. Микита захоплюється конструюванням. Він майструє з коробок всілякі машини, зброю, користуючись клеєвим пістолетом. Йому це дуже подобається. Розробляє якісь нові конструкції. Буквально за тиждень у нас буде операція. Вже шоста. Тепер ортопедична на двох ногах, причому одночасно. Операція дороговартісна. Робитимуть у Харкові в інституті патології хребта та суглобів. На операції збираємо через соцмережі, тому що я мати одиначка останніх три роки в мене не було можливості працювати, бо я з ним була вдома. Підпрацьовувала в інтернеті». За словами Маріани Змбатян, глядачі вистави «Світло у Темряві» зібрали для Микити Кудровського 6 тисяч гривень. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.